يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادوار ومن يُولِّهِمْ يومئذ كبروا الا مُتَحَرِّفًا لقتال او متحيزا الى فئه فقلبا من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رماك وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك بأغذارك وأن الله موهن كَيْدِ الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولم تغفر عنكم فئتكم شيئا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفِيَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا أطيعوا الله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 واذكروا إذ أن كنتم قليل في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم لفضيله الدكتور لكم